Я вітаю вас, шановні пані та панове. Давно я не боявся виходити в ефір, чесно. Боюся не тому, що в мене в гостях мій побратим і товариш по сцені Володимир Ращук. Я тебе вітаю, Володимир, а тому, що останнім часом у тебе було стільки інтерв'ю. Я пробував все це передивитися. І я ось сижу, думаю, господи, я так добре знаю Володю Ращука. А про що ми будемо говорити, коли з ним переговорили? Скажи мені, будь ласка, ти, коли був просто актором просто Національного театру імені Лесі В то було стільки інтерв'ю, як коли ти став військовим? Ні. По-перше, в мене не було стільки інтерв'ю, а по-друге, в мене не було стільки нагород і відзнак за те, що я робив на Культурному фронті. Це якийсь абсурд, ми вже з Вікусією з дружиною жартували. Кажу, 17 років в театрі. Двічі подавала на заслуженого актора, через те, що, мабуть, регіонал в нас був директор. Да? Mm -hmm. От, щось постійно ходило не так. А тут за рік війни, Вікуся підбивала, до речі, цей список, каже, ти вже 6 місяців на нулі. Ти вже молодший лейтенант, ветеран, ордінаносяць, маєш там нагородну зброю, 6-7 вже відзнак. Ти міг би уявити собі, що в тебе таке в житті буде. Я кажу, в принципі, і не війшов я в тому напрямку, щоб в мене таке по-військовому було. Але, мабуть, щось зробили ми правильно. Ти знаєш, я дивлюся на твою усмішку, слухаю твою мелодійну українську мову і розумію, що пацан із Маріуполя, а який. Грав зі мною разом у виставі Мина Мазайлу в Театрі особистості, і я пам'ятаю, як ти грав дядька Тараса, і ти казав, та їх українізація – це спосіб виявити нас усіх українців, а потім взяти і всіх разом знищити. Скажи мені, будь ласка, оцей от... Войовничий етап українізації, на твою думку, є способом уже для того, щоб виявити не українців, а всю ту гідоту, яка є навколо нас, яка продовжує скидати координати, яка продовжує наводити на блокпости, на розташування військових і на все інше? Мені здається, рівень нашої українізації досить залишається локальним, лояльним, толерантним і м'яким. Тому що, коли твій ворог – Феді то, ну і ти розумієш, яка мова ворожа. І все, що було, всі проблеми, багато сторіч в нас саме через них. І якщо ми зараз не будемо на державному рівні через всі спецслужби знищувати все неукраїнське, переслідувати, робити дискомфорт російськомовним. Я просто зараз перед студією постояв, а вся малость російською лепече. Я не знаю, у нас, ти знаєш, на каналі – ні. Дуже багато ну, може, це говорить. Да. Це, я, я бачу, як багато людей попереходили, причому ті, від кого я не чекав. Ті, які раніше підсміювалися з мене, що я все життя розмовляю українською, хоча в мене з українською кров'ю в організмі взагалі проблеми великі, так? так І учився я, звінте, в русській школі. Хоча, от я спеціально не полінився, вчора заліз у Вікіпедію, подивився, звідки ж вони, Рощуків, взялися, так? Ти, ти ніколи не дивився? Значить, ти є в Мені... двох варіантах Рощук і Рощук. І найбільше твоїх родичів це волиняки і поляки. поляки так. І поляки. Так. А як Ращуків на Донбас занесло? В мене батько далекобійник був. Той з мамою познайомився. Мама в мене взагалі бабуся, донька гарецького купця. То вона дуже заможня була і з знатної сім'ї. А в тата прапрадід був польський пан. От. І, в, в принципі, біля Шаргорода, що угу. біля Шарго? В Шаргороді. Це область. Вінницька область, саме так. От там, в принципі, було і по м'єсті Ращуків. І потім якось пересеклися в Маріуполі тато з мамою. Ну, от ті промислові райони, вивози на шахти. Мій дід колись пішов продавати гриби в Мукачеві, пропав, а об'явився в, в Єнакії. Просто взяли, гриблив, в теплушку закинули, і вже звідти він написав, що він живий і здоровий, так? Грибів, грибів не буде. Так, що, що грибів не буде. Коли я передивлявся історію Донбаса після юзівських часів, от з приходом радянської влади, совєтської влади, я подивився, що майже 25% населення – це люди галицького походження, які туди привезені. І раптом у них всіх почали з'являтися історії о злобних бандеровцях от яких приходилось убігати, тому що їх всіх пригнічували, і тут вони нарешті знайшли, знайшли своє щастя. І я не думаю, що їх били по голові. Звідки з'являлася ця ініціатива? Чому так легко люди переходили в цей монкуртизм безродний? я навіть більше скажу, що 25% галичан а греки, азербайджани, татари, вірмени, От це все інше. Там, в принципі, московитів не має бути, е, Ну хіба що переселені. Але, е, от я чесно скажу, що вони круто і завжди робили дуже потужну цю пропаганду. Е, там телек настільки, я перепрошую, засраний, от цією всією російською штукою, ну а в них ми самі розуміємо, вони дуже багато грошей і дуже багато років це робили. Щоб е, зробити оцю москальськісно робили, вот от в якісно, чому якісно, якісно, якісно реально якісно робили нехай ну і, і дійшло до того, що люди е, вірять в будь-яку маячню і дичину, ту, яку вони валять з екрану, але вони настільки це організували, що вірять в це. І тому люди дивляться телевізор, тому що робочий клас повертається з роботи. Зазвичай на прохідній він рюмашечку дві, в пивко і ще. Доходить же що? Телік і... Там більше нічого не було. Футбол. Футбол. Футбол. Футбол і, перепрошую, напитись. Ну, ще у Зощенка було оповідання, коли він каже, що я прийшов, і був вихідний день, я побачив мішки з вугіллям, а потім зрозумів, що це не мішки з вугіллям, це шахтарі, які ходили за самогоном. <риклад> Вони просто лежать біля дороги, на жаль, це так. Хоча я розумію, що робота дуже важка, <риклад> страшна, але при цьому, от, дивись, був такий фільм «Залягти на дно в Брюгге». І всі дізналися про це містечко. Обожнюю Брюге, фантастика, ратуша, по-моєму, 14 століття, каналчики, все здорово зроблено. Раптом всі дізналися про Маріуполь в радянський час, коли з'явився перший фільм іменно з тою секасною е сценою, де побачили голу негоду. Фільм «Маленька Вєра». Uh -huh. І всі дізналися, тоді було місто Жданов. І тоді, чи не вперше, ми почули вислів «депресивний город» по відношенню до Маріуполя. Ти народився ще в тому депресивному? Чи вже були ознаки того, що в місто вкладають і воно розквітне? Дуже круте питання. Ще в депресивному. Ще за часів, коли... Розборки район на район, коли ми їздили… Клітки, там, дискотеки, та, та, бійки. Так, та, та, все це було. Потім, коли я зрозумів, що він надто тісний, я хочу чогось іншого, І я там почав собі робити різні зачіски, я фарбувався, танцював брейкданс, ну коротше, був Нєфаром, потім скінхедом, ким я тільки не був в Маріуполі. Але мені постійно хотілося проти течії. Ну і в певний час сестра, коли вже я вже по бандитській лінії пішов, сестра мене вчасно забрала і відправила в Київ вступати. І потім, я вже коли через півроку, до речі, цікава історія, яка вступив. Нас... Чекайте, ага. чекай, давай до, до Нєфарі, зараз про цікаву історію вступу розкажеш, тому що в мене теж була цікава історія, я на вулиці зупинив дядька з вусами, кажу, де театральний інститут, І він каже, а вам зачем? Я дивлюся на нього, думаю, ти чого такий борзий, кажу, поступати хочу. А він каже, а ви маєте бумажку на допуск до екзаменів? Я думаю, яку бумажку, що ти мені... Коротше, я з ним там ледь не погиркався. Він мені потім каже, ви дуже весела молода людина. Давайте я напишу бумажку на допуск до екзамену, так я познайомився зі своїм другим педагогом Лесом Сердюком. Mm. Прямо на вулиці, отак от пальцем небо потрапив, розумієш? Але от... Про депресивність. Я не Про депресивність. От, ти кажеш, бути неформалом тоді там, це можна нарватися на Банду формалів отих, да, як, які не любили всіх, хто пофарбував волосся, які били всіх, хто танцював брейк-данс. Я розумію, що ти був здоровий дядько, але от які були взаємовідносини між неформалами і тими, от, хто гордився, що я консерваторіїв не кончав? Е, з одного боку я був нефором, а з іншого боку я був спортиком. Ну, Тому, в принципі, ми пацанами… Ну, плавання, боротьба… Ну і потім волейбол, важка атлетика, mm -hmm. там, кросфіт. Але я завжди, ну рази чотири на тиждень, якщо в тебе немає бійки, то тиждень погано прийшов. Да. І вже коли я вступив і через півроку я приїхав до Маріуполя після Києва, я йду, а це десь весна, не весна, осінь, це осінь. Вже рік пройшов, все, згадав. Е, я йду, і він реально давить, він сірий, от прям немає, ніби абсолютно безвихідь. Повітря не вистачає. Не вистачає, і ніби небо низьке-низьке, через там заводи, через ці вихлопи всі. І немає ніяких розваг, ти не знаєш куди піти, ну, тобто є там театр, є кінотеатри вже, в принципі можна знайти щось. Але раніше ти ж так не думав, Ні. ти знаходив собі розваги? Ну, вулиця Побоцкатись, Це була вулиця. Так, з, зайти Списвічні. на іншу вулицю, теж пободскатись, там ще щось. А як ти вступив, ти кажеш, цікаво? я дуже великий конкурс був того рік. І я виходить, приходжу, здав перший іспит, другий іспит, і заходжу в метро, це, здається, між Театральною і Золотими воротами, там є переходи, да, та, чотири ескалатори. Mm -hmm. я, і страшна от саме час пік. Я заходжу, а там люди, пінгіни йдуть, угу. і я от тільки наступаю на цей ескалатор, і бачу просто тьма людей. І вони всі рухаються отак. І я бачу, що одна людина, через них всіх біжить, рухається вперед. І я зрозумів, в Києві тільки так, оце я. І мене це так надихнуло, і оце мій, моє кредо було до сих пір. Якщо ти серед цієї маси можеш отак, то тоді ти ні, наші. ну, слухай, це ми всі проходили. Я пам'ятаю, коли дуже їсти хотілося, я в е, трубі на Хрещатику грав пісні Розенбауму «Машина в рємні, Коли я побачив в тому кінці е, труби, що йдуть двоє моїх педагогів, матінко моя. Я посередині пісні заткнув гітару, втікав, тому що, не дай Бог, думаю, побачать. Це, це ж соромно, але все одно Київ вже давав якісь можливості. Київ давав. Коли ти побачив, що Маріуполь почав змінюватися? Що він почав світліти? Це, здається, був чи 18-й, чи 19-й рік. От прям дуже потужно з нього почали робити столицю. Донбасу. Столицю Донбасу. Зробили фантастичний парк позаду драмтеатру. Фонтан був, якого немає. Він просто з землі сплит. Театр цю, цю привели красу. в порядок, да. ну, він завжди, завжди був, принципі, він да. виглядав, але прямо сказка була. Потім довкола зробили дорогу шикарну, да, набережну О. зробили. Ну, тобто прямо в нього дуже багато центр шикарний був, набережна шикарна, піщаний пляж був, розкішний, це ніби курорт, реально. Ти від'їжджаєш трішки далі, і в тебе вже прям готовий. Це Там, саме той пляж, на якому знаходили мертвих людей, і не було кому поховати. Я дивився на це, і це була така, знаєш, страшна фантасмагорія, і я в це не хотів вірити. Да? І більше всього не хотів вірити в те, що вони розбомбили це місто, і тоді прийшли і сказали, здрастуйте, ми вас освободили. І я побачив людей, які сказали Ура! Які відчуття в тебе викликає, коли ти бачиш тих, хто з розбомленого міста зустрічає з хлібом, сілею, квітом? Ну, оці ж люди мого дуже хорошого друга здали через те, що він допомагав нашим. І він зник. Його забрали. Його нема? до немає до тепер? Невідомо? Ні-ні, все Його точно немає. Ну, Кацапа його забрали через те, що він допомагав нашим. Сказали, що вбили. І як до цих людей відноситися? Я б, чесно кажучи, позбавився їх. Мені не викликає, розумієте, я дуже багато бачив, на жаль. Чого б дуже хотів забути. Але от ж, людського відношення до них, стосовно Маріуполя, стосовно Бучі і всього іншого, Мене не виникає. Я не хочу, щоб вони жили. Вони не заслуговують на це. Ну, слухай, я... Ми з тобою приблизно в один час пішли, да? так? На другий день ми вже були там. І... Я теж хочу забути все те, що я бачив. Не хочу, щоб це снилося. А, до речі, дуже довго я не воював. Взагалі, от спав як дитина. Минулої ночі я з око по Знаєш, сказали, що 70 кілометрів прокопали ось тут траншею зараз. У мене повне враження, що я по всій траншеї пробіг 70 кілометрів. Я воював цілу ніч, прокинувся мокрий. І я от реально думаю от про всіх тих, про кого я прочитав за останні тамні. Що в педагог педагогша може дозволити собі сказати, що я не хочу викладати українською. Я коли це чую, Знаєш, я тебе розумію, Но, але скажімо, от уявите, зараз звільнили Маріуполь, тобі сказали Володимир, ти військовий комендант. А от що би ти робив з цими людьми? Фільтраційні лагері. Одразу. Фільтраційні табори? Е, І бо, на відправку? Звісно. Ну, а ця зона не може стати одразу Україною, вона має бути буферною. Ну, там де люди мають доводити, що вони... І взагалі їх відношення, взагалі їх стосунки з українськими військами і з окупантами. Ну це насправді дуже довгий процес, це десятиліття. але вони на це заслужили. Вони самі привели війну в Маріуполь, вони самі його здали. Вони самі прийняли те, що в них немає води, немає світла, немає будівель. В них все зараз забирають. У них Але нічого вони немає в цей момент, ненавидять вас, а не їх. От парадокс. Парадокс. Ну знаєте, в нас от сім'єю, ну, тато, моя тітка. Ну, вони старше, таке покоління. Но... І завжди, коли заходила мова про Україну. В них ніби несприйняття і завжди така ухмилка, нездорова, що ніби… Про що Ви говорите? Давай дозволю собі угадати. Володя, давай не будемо про це, давай не будемо про політику, ми будемо сваритися. До якого моменту це працювало? Працювало до війни. до війни. До війни. Як війна, от… Але були періодично, коли вони працювали, перегибали палку, давайте не будемо про це. І починали прямо казати, що Та, ну, це ж Зеленський, або це влада України, або це, це, цей Захід, Америка. А, Володя, а тоді питання, а скільки разів вони були в Києві, і скільки разів вони були за кордоном? А, тату багато побачив. Багато бачили. Ба -ба От багато. парадокс, да? тому що е найчастіше в таких випадках відповідають, в Києві не були, а за кордон ні разу не їздили, але Гей, Ропа і весь світ нам не потрібен. Ну якщо та... ну ну але інший прикол є. Він коли далекобійником їздив на Росію, ага. він, От це там дорог, оце там дороги, оце Керченський міст, оце маща в Білорусі, Ну це ж він ну хазяїн, ну газда, прям, все чистенько, сміття прибране, банер. Всі такі красиві, все. Як він е, з'їздив, якісь. Е, звідки пряники ці? Е, в, на Росії? А, в Тулу? І він і в музей зайшов. І там пряники. І там, каже, такий заяць здоровий з пряників, зроблений. Wow. Боже, яка краса, mm. фотки показує. Я кажу, тато, тобі дійсно це ну, там цікаво. Тож, За... Брюсель, Брюссель, Амстердам, Базель, Лозана, Лондон, Париж, Бордо. Це це не рахується. А от пряніки, это... пряники от вот чому. А ти знаєш, я ще можу зрозуміти по Білорусі, ну реально, всі хто їздили Розказували, що дійсно наведений порядок, дійсно почищені ліси, дійсно є зупинки, де можна підійти, взяти дрова, розкласти вогнище, зробити мангал, там все інше. Але я не хочу рабства, я не хочу назад туди, розумієш? Я не хочу кожного ранку вставати і бити поклони портрету конкретної людини, яка вибивала з людей кров. Звідки оця от потреба всільної руки? Небажання думати. Не бажання думати. Небажання думати, не бажання брати відповідальність. Не бажання приймати рішення. Тобто якщо Володя вставав тут восьмій ранку, встигав погуляти зі своєю японовидною е, собакою, да, і треба бігти, спочатку десь щось поозвучувати, далі репетиція в театрі, далі пішов перекусив, далі е, зйомки у, у якомусь е, серіалі, там ну, ввечері вистава, приходиш додому, падаєш, але ти знаєш, що ти заробив там-там-там-там-там, Більшості людей так не потрібно. Вони люблять встати в 8 піти на завод, і в 6 прийти, щоб по-людськи. Розумієш? От, да. от в чому проблема. Саме так. І мені, до речі, ви круто перерахували це все. Мені буквально вчора по братим каже, слухайте, стільки всього встигав, от я думав, що я багато роблю, але мені здавалося, що я нічого не зробив. А дивлячись на тебе, то я просто сидів на місці. Я кажу, а я більше тобі скажу. Я приходжу додому після цього насиченого дня, і я кожен раз себе караю, що я десь там профілонив і недостатньо багато зробив. Ти знаєш, твій командир Петро Кузик, коли сидів тут, він сказав, що йому дуже шкода, що ти воюєш. Так, я сказав, що більше всього він. Хотів би, щоб талановитий хлопець Володя Рощук займався театром, кіно, телебаченням, інтерв'ю. Чим завгодно, тільки не вийно. Він каже, що ти супервоїн. Він каже, що ти все вмієш, ти одночасно робиш кілька речей. Каже, тут відстрілюється, тут тягне пораненого побратима, але ти пішов, я пішов. А скільки людей не пішло? І більше мене цікавить та частина, яка поїхала. От вони зараз починають вертатися. Чесно, я руки ховаю за спину, тому що чешуться. Коли я чую, да слушайте, та піс, ну що ви починаєте? Ви, ви всі тут радикалізувались. Головне, щоб чоловік був. У мене вже не діє. Головне, щоб чоловік був хороший. Через чор е, ліберальні, да? Ага. Ага. І, і ти, ти, ти сказав, що от ці от дрібні проблеми. Ти, ти думаєш про те, що у тебе побратим в госпіталі, а у когось проблеми, бо скло тріснуло на телефоні, і mm -hmm. він носиться з тим. От наскільки ти переоцінив життя, починаючи з того, коли тобі довелося побачити, як мені там кишки по винограднику, там, розірвані тіла і все інше? В принципі, я і до війни намагався мінімалізувати нагнітання проблем. Ну те, що нема грошей, це не питання, Боженька дасть, обов'язково, ми все робимо для того. Е, немає здоров'я, це вже гірше, треба, значить, це вирішувати питання. Але, слава Богу, що всі живі, і це найбільше, і ти зранку прокинувся, це найбільша нагорода, яка є. Е, зараз це е, помножилося, я не знаю, на х 20 е, тому що, дійсно, якщо є людина, Будь-які проблеми і питання можна вирішити. І от навіть тут повертаючись, там донька йде, там я там, не знаю, набрала вагу або ще щось. Я кажу, моя ласточка, ти прокинулась зранку, ти можеш рот закрити, щоб не їсти? Так, зроби це просто. Це не є проблема. Радій тому, що в тебе є. Да. І, до речі, ти унікальна і такої, як ти, більше не існує. Знаєш, коли Колись eh, Людмила Марківна Гурченко сказала, що її улюблена дієта це французька дієта, яка називається сежу не жрамши. От сежу не жемші це, це єдина дієта, яка працює Я раптом в цей момент. Прилітають якісь психологи, які кажуть, ви ідіот. Треба ходити на сеанси, платити по 300 доларів за годину. Ми вам розкажемо, де ваші психологічні проблеми, що ви заїжджа... заїдаєте. А ваш психологічний секрет. Людину добра. Вас би туди, от на годинку, я би побачив, що би ти про це потім заговорила. От давай зараз поговоримо про туди. А скільки як ти приїхав з Бахмута? Ну, вже два місяці. Два місяці. Ви зараз на полігоні, так. ви допомагаєте готувати 4-му батальйону. Е, там ми свій все. готуємо -та, так, і 4-й, і 3-й. Так, так. Сила, сила свободи, там хлопці тренуються, очі горять, іноді стримувати треба. Коли Петро був тут, він сказав, що доцільно буде утримувати Бахмут до тих пір, поки там буде де ховатися. Зараз москалі почали займатися саме цим. Ліквідацією місць, де ще можна ховатися. Майже кожен день авіанальоти, майже кожен день арта. Головна задача – збільшити е, розруху серед висоток. Що зараз в Бахмуті і як довго ще хлопці зможуть десь ховатися? Ну, Наскільки мені відомо, що плюс-мінус я не знаю, наскільки це коректно, коректно mm -hmm. казати в умовах війни, але все стабільно. Стабільно? Так. Да. Фігово, стабільно. Ну, мабуть. Ні, ну, я ну, тішуся, коли, коли Кузик каже, ми їм стільки насипали, що вони два тижні не вилазили взагалі, є. Да? Вони, так є. вони бояться. Так є, так е, є. Я скажу одне розуміння, яке в нас є і є у вищого керівництва. Е, те, що відійти з Бахмута, ну, mm -hmm. по-перше, це принцип. По-друге, нам в будь-якому разі його треба буде повертати. Uh -huh. А тримаючи, навіть там, де немає що тримати, в мене є досвід Сіверсько-Донецьке, знаходили, копали під будинки, бліндажі робили, ну, тобто все одно знаходили, uh -huh. де сховатися. І от нам стратегічно важливо, бо при наступі ми все одно втратимо більше. Я розумію. І в і... них інженерка і саперка дуже потужна, це теж треба розуміти, а вони мінують все. Іменують ні на які конвенції, ні на що вони не звертають уваги, абсолютно безбожні. В Починаючи від них. ліпістків, звісно. закінчуючи саморобочками, звісно. розтяжками звісно. і всім іншим. І там в них як вони називаються? Ці ізобритателі, да, які кулібіни хлібини, які Через шаманять дефіс. таке, очі вилазять. Рівень жорстокості, просто враження, що вони вигадували взагалі питки. Слухай, а ти от коли йдеш туди, так? В їх бік, скажімо, от ти розумієш, що в будь-який момент десь, десь може бути лесочка. От як ви навчилися тим боротися? Я скажу чому, тому що у мене двох побратимів на запорізькому напрямку в таку відселену хатку поставили, по, вони каже, вони насміялись так, вони вирішили на всякий випадок сигналізацію зробити. Понатягували дроти кругом і кришок понавішували з кастрюль. Каже, посеред ночі. Ішов селянин, як ціпанувся за той дріт, воно як почало звійніти. Він каже, впав в землю, врився, і вони його підняти не могли. Каже, людина труситься, думав, що вже розірває його. Я, я, як ви? Е, ну, в принципі, е, має... І, і, і маєти іде е, саперне Це відділення, правильно. звісно. Але, от, наприклад, коли вони випускають дистанційно е, ліпітки, ага. е, а якраз по території, де ми маємо просуватися, немає такої кількості там, я не знаю, троп на щоб викидати ага. для розмінування. Ми випускаємо гусеничну техніку. Вона, Ні, ну там побухає. Да, вона де, просто де проїжджає і ми по, по цьому сліду там вже далі йдемо, то в, в, на техніці ми доїжджаємо до пункту, а там вже обережненько. От е, на рахунок того, що таке бути воїном і наскільки до цього ставиться держава. От я дуже радий, що вчора проголосувала Верховна Рада за те, щоб повернути доплату плати 30 тисяч гривень. Знаєш, тому що вже хлопці говорили, їх би сюди, всіх хоча б на годину напередок, тоді ви закінчилися розмова про те, що не потрібні доплати, угу. і про те, що УБД будуть давати всього на два роки. Тобто, як це? От скажи мені, будь ласка, твої стосунки е, з тим, що наскільки ти рахуєшся воїном там, наскільки ти зіткнувся з цією дебільною бюрократичною системою, що проходять хлопці в цьому плані, очікуючи то те саме УБД, У, УБД це учасник бойових дій для тих, хто не знає. Насправді, коли ми там, то все просто і чесно. Ну, тобто, там немає, я ж кажу, полутанів ніяких. Угу. Там реалії наші, там немає зради серед своїх, там виконуємо задачу. Коли повертаєшся сюди, то вляпуєшся в якусь реалію, фу, яка м -м -м, ну, робить якийсь певний когнитивний дисонанс. Інша реальність? Інша, інша реальність. Тому що там ти очікував, що тебе тут зустрінуть як героя. Uh -huh. Ти йдеш по формі, на тебе інколи дивляться. Блін, що вони всі понапялювали. Пантиняють. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Так, так, так. Потім е, з точки зору держави. УБД на два роки. Квартири мають давати, черга, не дочекаєшся. Ділянки мають давати, нічого не дають. На початку вони давали і 30 тисяч, і зарплату, і з 19 років можеш записуватися, і карту хоч не собаку оформлюй. Зараз тільки з 27 років. Тридцятку забрати, карту тільки на себе. В мене ж була ситуація, коли так сталося, що я отримав поранення uh -huh. в Сіверськодонецьку. І, і мене записали як пораненого. Але я залишився на позиціях з пораненням. І ще два тижні там був. А потім, коли мене комбат вивіз, я приїхав в частину. Мені кажуть, а де ти був, де твоя довідка Сто? Ну, довідку, яку ти ну, маєш я розумію, отримувати так, та, по ти пораненню. По... Так. Так. Я кажу, немає, бо я був на позиції. А ти що, герой бля? Це в частині. І я тут розумію, що щось не так відбувається. І потім я потрапив в СЗЧ, по типу самостійне залишення частини. За оці два е, тижні прогулу, скажімо так. І ну, 8... де... чуть, чуть, чуть ли не дезертир. так. Да. Ага. І потім я ще довго, це було службове розслідування, ДБР і все інше. В цей момент проплати? Нічого я не отримав. Вісім місяців. Це все. От я поїхав в Бахмут, я 101 день був в Бахмуті. І Вікуся каже, а грошей так і немає. Я кажу, ну, ти мій бахмутський волонтер. І от тільки в лютому я вперше отримав гроші. Ні, ну розумієш, це воїн Володимир Ращук, у якого, як у воїна, брали купу інтерв'ю. Це воїн-герой, про якого знає Україна, якого вже впізнає в обличчя. А який-небудь, Іван Петренко, якого е, призвали там із села великі запередилюці, перепрошую, так? Якого е, ніхто не знає? От йому цей шлях пройти, скаржиться постійно, і скаржаться це, да. і виступають, і роблять заяви на камеру. І будуть розчарування, будуть зламані судьби, тому що як що держава раптом не почне робити в підтримку свої армії, а ми маємо в будь-якому стати мілітарною країною, люди не будуть іти просто. А скажіть мені, будь ласка, чому так сталося? Тому що від Києва бої посунулись. Так. І зразу стало все. Тоді, коли тут гримало, були готові нести. Мої хлопці на блокпостах казали, принесли 6 банок червоної кри, кажуть, їжте. Угу. 100%. Супер! були готові ділитися всім, всім, всі, всіма буржуазними достатками, тільки вижені звідси. Як видихнули, вони не розуміють, що ще не закінчилося. Це як не буває татеїста в окопах під огнем. Угу. Тому коли е, пряма загроза, що в твій будинок може прилетіти, що цей мудак може зайти до тебе і в очах на твоєї дитини з тобою щось зробити, тому ти віриш в будь-що, ти допомагаєш всім. А коли відійшло, і тут же мирне населення, вже і комендантську годину на 12 змістили. <риле> і вже не можна їздити, і вже блокпостів немає майже. І в нічних клубах російська музика, даже, це просто б... स... Так, <піт> <піт> ну, так, та, я перепрошую. Ми синхронно сказали, що це, це... вибачте. А, а, а, а, а яке слово ще можна застосувати до цього? Як переключити, як їм можна? А, мені, 16-літній вилупок каже, а я вирос на такої музики. Я ж матінку моя, куди ти виріс? До чого ти, ти виріс? виріс і, що, і, що з, і що з нього буде? Yeah. От коли хлопці таке бачать, от мені пару людей казали, що от вони себе на передові набагато краще почувають, ніж тут. каже, хочеться скласти, ну, в тебе. Кохана дружина, тобі хочеться бути з нею. Але от є таке, що іноді хочеться все поскладати в рюкзак і сказати: ребята, я йду туди, там, де все зрозуміло. На жаль, у мене дуже багато через це розійшлися люди. Тому що не розуміють дружини. От він повертається, в нього є своя правда, а в дружини ж своя правда і вони не змогли далі жити. Дехто навіть пішов від чоловіка, жінка пішла, бо він не пішов воювати. Вона його вважала героєм, але він виявився героєм розмовного жанру. Почалась війна і він забоявся і не пішов. Ну, тобто дуже багато зараз знищено сімей через те, що От знаєте, я часто до речі теж про це казав, що після е, нуля треба два тижні якоїсь буферної зони, декомпресію таку да, робити. Щоб пацани поварилися власному саку. Кисонну Ви, камеру та, таку. Да, вони, да. По, розказ, кожен розказав один одному, як він воював. А той розказав, як він воював. Дивилися кіно, якісь вистави, може концерти. Щоб вже так замахали да. один одному, щоб прийшли в мирне життя Звісно. мирними. І да. вони прийшли без цього грузу. Бо жінки ж, ми чекали, ми хочемо ніжності і любові. А ти прийшов мені свою війну, мені і так тут війни ну, ну, да, да. забагато. І от тут одна на інше і не справляється. розлучення з тими, хто забоявся, я не знаю, я, може, я не правив, я завжди поважав людський страх. Страх сковує, я бачу здоров'яків, яких от, <сміттє> вони говорити не могли. І, і що ти зробиш, от він боїться. А є рівень болю. Те саме, тебе однією кулею чіпануло в двох місцях, розумієш? І хтось просто скрикне з зубами, хтось побачив кров, упав, в, в обморок і лежить. Тому це одна історія. Нерозуміння людини, яка повернулася з фронту, це друга історія. Ну, кажуть, що сім'ї сиплються. Дуже Сипу. страшно. Дуже страшно. І добре, і так з мужиками буде проблема. Скажи мені, от хлопці повертаються... Туди. Наскільки вони живуть сімейними проблемами, як часто телефонують, як часто показують, що їм діти надсилають, наскільки їм це потрібно. Знаєш, тому що ми там бачимо стіну, обвішану малюнками. Ну у в мене, блін, навіть, стіна обвішана малюнками, ми вже, вже до них звикли. Один раз воно зігріває душу, але мені здається, що все-таки ця відстань, вона ніби примиряє, а потім разом бути не можуть. От чому? Там, дійсно, ти дивишся на фотки, бо воно заземляє. Ага. Там дзвониш і кожен можливий варіант, там, де ти допереду старлінку, відписатися, що мені все добре, я тебе люблю, я тебе люблю. Але ну, ці дві особи, вони живуть е різне життя. Не дивлячись, що війна і одного, і другого однакова, тільки той напередку, а та займається страшною штукою, вона чекає. В неї життя зупинилося, вона на, на паузі, тільки старша. І коли він повертається, вона очікує якоїсь компенсації, що за цей час я маю щось отримати. А в нього своя біль, зрозуміло чому. І от тут вони ну, не можуть зійтися. Одній не вистачає мудрості, а другу? Не вистачає тієї декомпресії, про яку Саме ти так. казав. Знаєш, сьогодні горіла наша з тобою альма-матер. Сьогодні театральний інститут, ну зараз це інститут театрального мистецтва і кінематографії, так? імені Карпенка-Карого, один із корпусів, на Хрещатику 52, загорілося. Мені стало страшно, Дійсно. тому що там старі дерев'яні перекриття і, наваріли, і, і, і не дай Бог. Пам'ятаєш, як ноги провалювались Звісно. в підлогу, а, так. Так? і заливати теж страшно. І я знаю, що на цю будівлю дуже багато претендували, і я впевнений, що від неї не відмовилися. Це дуже лакомний шматочок. Так, і по Києву ти чуєш, там віджали, там захопили, там продовжують будувати. Там один забудовник-корупціонер, другий. Там все. І я часто чую, от повернуться хлопці спереду і будуть наводити порядок. Я з одного боку таким речам радію, а з другого, знаєш, оцей вираз, ліс рубають, тріски летять, я не хочу опинитися серед трісок. Ми зайшли, набили морду десятьом депутатам, а ти в куточку десь там сидів, я не хочу потрапити в те число, розумієш? Наскільки хлопці радикальні і чому кажуть, що зараз напередку іноді проводять опитування, як ви ставитесь до влади, це взагалі фантастика. Це така дуже слизька тема. Поясню чому. Нам там угу. здається, що тут хтось. Це врегулює, а виходить, ви тут, сподіваєтеся, коли ми там закінчимо, прийдемо ще і тут зробимо порядок. Ага. Ну, це ж абсурд якийсь. Чому вже зараз, поки там іде війна, тут не робити цю війну з цими покидьками? Не захищати нашу культуру. У ну, мене є шикарний досвід моєї дружини, так. яка зробила величезну роботу. З театром Лесі Українки, хоча вона там зараз не працює, але і слово російська прибрали, і Резніковича прибрали, і тепер вже всі вистави українською, і Кадечника вони грає російською. Ну тобто, а вчить українську. Ну тобто, це за її заслуг. Зараз вони збираються і роблять, е, як вона називається, профспілку е, захисту акторів. Щоб викладали в університетах про це ну, авторське право, щоб люди знали, що є роялті, є авторські права, є багато всіх нюансів. З, ну, ми по кальках Кацапії да, працювали, угу. а в Європі все по-іншому. По-перше, це було вигідно державі, бо всі податки йшли… На жаль, я тобі хочу сказати, що ми навіть до е кальок Кацапії не дотягували. Тому що у них е якісь авторські пр права працюють і вони платять. І коли, наприклад, мені за мої пісні з Росії приходили, то єдиноразова виплата була більша, ніж е е всієї України разом взятої. Зараз, ну от у мене шість мюзиклів іде по Україні з моїм лібрето. я, по-моєму, отримав 10 тисяч 200 гривень за рік. Хоч поділюся? Ні, розумієш, я, Вікторія Білан Ращук, дружина Володимира. Вона просто це знаєте, це я, я, я не люблю слово, «ак активістка і громадськість. Ні, вона, вона людина вулкан. Вона це все намагається на, на, на, на, на, на, на, на, переробити, але ти кажеш, чого люди тут. Нічого не роблять, чекають, що ми повернемося і будемо щось робити. А я тобі скажу, а людям кажуть, не розхитуйте човен. Маєте єдиний марафон, їжте. А не критикуйте владу, бо буде біда. Бо, бо це і, і люди нітяться, тому що ніби дійсно війна. А, ти віриш в те, що війна все спише? Питання будуть. Будуть війна питання. Війна треба ну коли закінчимо. Ну, нам же постійно потрібен ворог. Ну, ми ж не зможемо без нього. Без ворога? Ну, звісно. Ну тому що коли закінчиться зовнішній ворог, у нас з'явиться внутрішній ворог. А, його треба шукати або Ні, він, він, він, він вже є, є, на, є. на олівці. Вон Скажімо, якщо ти прийдеш у рідний Маріуполь, тобі принесуть зразу папірчик зі списком тих, хто а, працював на Казахстан. Згоду, думаю, да. думаю, так. Твої друзі, так? Думаю, так. Да. Думаю, так. І е, в мене є ще сумніви, е, чи це люди, які не працювали, принесли список тих, які працювали. Ох, ох, весела історія буде в, в, в, в підбиванні підсумків того, що ми дізналися на війні. А ми з тобою підбиваємо підсумки в нашому інтерв'ю. Ти казав, що я був наймирніша людина на планеті. Я хотів побудувати будинок, народити дітей, ще і сад посадити, будку у зробити. От скажи мені, а ти все це, це будеш робити? Хочу. Хочеш? Дуже. Хочу спокою. Хочу те, що в мене забрали, мій особистий простір. Я хочу жити своїм життям. Хоча це мій вибір. І я на війну пішов свідомо, і я роблю це чесно, але це не є моя професія. Я ж кажу, я коли сюди повертаюся, мені обов'язково потрібно це заземлення, тому я граю в вистави, тому плануємо зробити концерт гуртом. Тому що це те, заради чого я жив, це, був, мій, це було моє повітря, а зараз в мене його немає. Тоді п'ять маленьких експрес-питань, які би поставили красиву крапку в цьому інтерв'ю. Якщо будинок, то де? Парадоксально, але хотів сказати, в Україні, але я в Україні побудую, дуже хочеться в Греції. В Греції? Моя етнічна, етнічна родина, і ми ніби не можуть. Тоді дерева. Обов'язково з, з, з, з, з, з, з плодами. А хлопчик-дівчинка. Обидва. І хлопчик і, і дівчинка. Хлопчик, і дівчинка. А, все життя в любові, аж поки смерть не розлучить вас. Тільки так. Тільки так. І побажання всій Україні. Над нашою єдністю треба обов'язково працювати. Те, що ми е, на початку війни зробили, ми тим самим показали е, те, що немає в жодній країні. Ми показали такі стали перепрошую. Але е, і цим ми стали всі зрозуміли, хто такі є українці. Зараз, на жаль, ми знову розбіглися по своїх домівках, і це те, реально, наша єдність, це. Те, над чим ми маємо свідомо працювати. Шановні пані та панове, хай живе українська єдність зі сталевими Землями. Це цитата Володимира Решука. Це сказав не я. Дякую, друже, дякую, дякую побратими, і до зустрічі.